ממה של בוקר מחמנת את הגב מזכירה שעוד לא חורת ושמש נעימה של סתיו רוח משיטה שלכת על גלי הבק צהוב ותפרחת מקופפת בצידיו של הרחוב של בוקר שמש נעימה של בוקר מאירה אותי לשע מחריזה שעוד עוד איפה זמן טיול לדור כוכב שלל צבאי מקו האופק מתפרצים עד קו החוק אנשים תרים בלי דם. ואני אל תוך כל אלה קצת פרוע, קצת מחוב כשהסתיו דופק בדלת בוא ללכת לעיבור ואני אל תוך כל אלה קצת פרוע, קצת מחוב כשהסתיו דופק בדלת בוא ללכת לאיבור בוא ללכת לאיבור בוא ללכת לאיבור מה של בוקר מחממת את הגן מזכירה שעוד לא חורף שמש מה של סתם רוח משיטה שלחת על גלי אבק צהוב ותפרחת מקופפת בצידיו של הרחוב